Els patis de les nostres escoles i instituts poden ser espais de gaudia i d'aprenentatge per a totes les criatures o, en canvi, fomentar situacions de desigualtat i jerarquia. Els espais ens eduquen, ens transmeten missatges que integrem de manera inconscient i que formen part del que anomenem els aprenentatges invisibles o el currículum ocult. Com ha de ser un pati? Des del punt de vista del disseny i l'arquitectura per facilitar la igualtat de gènere i la sostenibilitat ambiental. Com podem repensar els nostres espais perquè siguin inclusius per a totes les diversitats? En aquesta sessió del cicle de xerrades pedagògiques veurem com podem generar processos col·lectius de reflexió i debat que integrin la mirada feminista, que ens ajuden a identificar les desigualtats en l'ús dels espais i a transformar-los perquè siguin efectivament coeducadors. L'1 de juny, a les 18.30, parlem d'aquests temes al canal de Zoom de l'Alpenedés. Us esperem.